I'm okay. Aman <laughs> Aman اسم الله المكيده للكرام اضربي يا ضياء اشتركوا <تصفيق> <تصفيق> أمره ونفوسنا الضاحى للمجد عادتنا والصبر مصحف اذا الايام يا ابو اديب عادتنا والصبر مصحف اذا الايام عادتنا ما غير الدهر مغمى ساء هذه قال يا أبيضة. أبيضة. نار الخليل أبيضة. بردي يا يا يا, يا, يا الله. طيب طيب أبرك أبرك أبرك أبرك كشبه النار بسناها كل اغلى جسمي كالا الروح بسناها عند الضروره آيات الكون بسناها قالوا راينا ولائم ما راينا قطه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>